گمشدہ شدہ چیز کو پانے کا وظیفہ کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا مال چوری ہو گیا ہو سورہ اعلِ عمران کی آیت نمبر نو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ گمشدہ اللہ شدہ چیز یا شخص واپس آ جائے گا یا گمشدہ شدہ چوری ہوا مال واپس آ جائے گا اللہ کے حکم سے رب نکا جامع النا صلِ یوم اللہ بفی ہے انََََََََََ اللہ یخل فلم ربنا انَََ کا جامع النا صلِ یوم بفی ہے اِن اللّہ یخل فلمیات رب انََََََََََقا جامع النا صلِ يوم لار بفى ہے اِن اللہ يخل فلوميات ترجمہ اے ہمارے رب يقين دو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے نہیں کچھ شک جس کے آنے میں بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے